السؤال الذي يحير جميع التجار على موقع ايبي هو اي منتجات سأبيع على الموقع ابقى معي لتتعرف على افضل منتجات تباع على موقع ايبي في سنة 2019 ولتأخذ فكرة عن منتجات يمكنك بدء بيعها على الموقع لقد جمعت عدة إحصائيات لعدة مواقع بخصوص المنتجات الأكثر مبيعاً والأكثر مطلوبة على موقع إيبي والنتائج هي أولاً فئة الأطفال فئة الأطفال هي من أكثر الفئات مبيعاً على الموقع وهذا ليس بغريب من لا يريد تدليل طفله وشراء له منتج حسب الإحصائيات أكثر منتجات مطلوبة في فئة الأطفال هي فئة ألعاب الأطفال التنموية والمرتبة الثانية فئة العاب الأطفال The Tolder والمرتبة الثالثة هي فئة أكياس الحفظات The Diapers ثانياً فئة Business and Industrial فئة واسعة جداً وكل شيء يختص بالصناعة ومستلزماتها معرّف في هذه الفئة في المرتبة الأولى في هذه الفئة يحتل فئة Other Medical Lab and Dental Supplies أي مستلزمات الأدوية والمختبرات والمرتبة الثانية هي اللاب اند لاب كيميكالز مواد كيميائية للمختبرات والمرتبة الثالثة فئة البلانك ليبلز الفئة الثالثة الاكثر مطلوبة هي فئة الكاميراز اند فوتوز في هذه الفئة سنرى منتجات في كل ما يختص بالتصوير ومستلزمات الكاميرات المرتبة الاولى في فئة الكاميراز اند فوتوز هي فئة البطاريات للكاميرا والمرتبة الثانية هي فئة الكاميرات الالكترونية الكثير من الاشخاص تشتري الكاميرات على موقع ايباي والفئة الثالثة هي فئة العدسات للكاميرا فئة اللينز من ثم ننتقل للفئة الرابعة الاكثر مطلوبة وهي فئة السيلفونز اند فئة الهواتف ومستلزماتها هي فئة جدا مطلوبة على موقع ايباي في المرتبة الأولى بالفئة هي فئة الكيسز كوفرز أند سكينز كل ما يتعلق في الغطاء للهواتف والمرتبة الثانية هي السيلفونز أند سمارت فونز أي الهواتف نفسها الكثير من التجار تبيع هواتف على موقع ايباي انظروا إلى هذه الصفحة وعدد المبيعات على هذه الصفحة هذه الصفحة تعتبر من أكثر الصفحات التي عليها مبيعات على موقع ايباي المرتبة الثالثة هي فئة السكرين بروتكتورز كل ما يتعلق في منتجات واقية لشاشة الهاتف اما في المرتبة الخامسة في فئة المنتجات المطلوبة على موقع ايباي هي فئة الكمبيوترز اند تابلتس سنجد كل ما يتعلق في التابلتس والحاسوب في هذه الفئة المرتبة الاولى في فئة الكمبيوترز اند تابلتس هي فئة التابلتس اند ايبوك ريدرز لاحظوا أن التابلتس تغلبت على الحاسوب وعلى اللابتوب الذي كان في السابق يحتل المرتبة الأولى المرتبة الثانية هي فئة أي الحبر للطابعات والمرتبة الثالثة هي فئة PC Laptops and Netbooks هذه هي أكثر خمس فئات طلبان على موقع ايباي وأكثر مبيعا أنا متأكد أن بعد هذا الفيديو الصورة ستكون أوضح لكم بخصوص أي منتجات ستركز عليها أكثر لتسويقها على الموقع وسؤالي هو في أي فئة منتجات تلاحظ أكثر مبيعا حاليا اكتب لي بالتعليقات إجابتك لنساعد الآخرين في بدء مشروعهم على موقع إيبي لا تنسى الاشتراك في قناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو بالنجاح للجميع